Hej snygging och välkommen till kapitel 1 av How to Stream. Mitt namn är Marco och min avsikt med detta första kapitel är att försöka förklara syftet med denna serie och varför jag gör det. Det primära målet med How to Stream är att jag vill undersöka vad som krävs för att bli en lagom framgångsrik streamer hur man går till väga vilka fallgropar det finns samt en djup insyn i den här världen. Jag tänkte uppnå detta genom att praktisera det, alltså bli en streamer och genom denna serie dela min resa med dig främst via Youtube men även andra sociala medier. Min ambition är att göra den här serien på svenska och engelska och förhoppningsvis med undertexter för att vara så inkluderande som möjligt. Så kan en gammal snubbe som jag, en kille med ett heltidsjobb, familj med tre barn, hustru och allt annat ansvar få upp en följarskara. Vad är det som krävs för att lyckas? Det kanske låter hopplöst, men jag tror såklart inte att det är det. Eftersom vi antingen lyckas med projektet eller så lär vi oss, eller hur? Så vi vinner ju oavsett. Men hur vet man att man har vunnit? Vad är målet? Jo, jag bestämmer här och nu. Att målet är att nå 10 000 följare och över 100 personer som tittar på strömmen vid varje givet tillfälle. Vilket självklart är en ganska svår sak att uppnå. Men jag hoppas att du kommer vilja hänga med mig på denna resa så att vi tillsammans står reda på hur invecklat detta är samt vad man borde tänka på. Jag ska prata om teknik, sociala medier, strategier, hur mycket ansträngning och tid det tar. Vad jag ska sända kostnader, tillgänglighet, målgrupper och marknadsföring hur man kan tjäna pengar och mycket, mycket mer. Min plan är att detta kommer att ta ett par år tills jag får se resultaten som krävs för att nå ett slags facit. Men lyckligtvis så har jag inte brott och jag har stor respekt för den tid detta tar samt vilken konkurrens man har. Jag kommer alltid kräva efter att eller sträva efter att vara så uppriktig och öppen som möjligt. Jag uppskattar all konstruktiv kritik så tveka inte att komma med förbättringsförslag eller bara lite kärlek. Jag vill också vara tydlig med att detta inte är tänkt att vara en karriär. Jag är bara en nyfiken kille som vill prova detta bara för att du ja, kan. Så det var allt för idag. Jag kommer att publicera dessa kapitel ungefär en gång i veckan och streama under tiden som jag gamear på datorn. Streamen jag gör idag är ganska njäh. Men det är jag medveten om och kommer att återgälla framöver tillsammans med alla er. Så om du nu kom så här långt och så tyckte du nog att detta låter intressant. Så jag blir ju såklart superglad om du prenumererar på kanalen och bidrar till att vi lär oss tillsammans. Ingen bryr sig om din berättelse förrän du vinner. Så låt oss vinna. Tills nästa vecka... Gör något snällt mot en främling. Adio.